بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهارده حواجز فان شاء الله يعني لو في حاجه ان شاء الله نصورها على كده مع بعض انا بصور يا جدعان فيديود ونفخ وبكلاويز لو في حاجه بتعلم عليها فبشتغل بيها يعني خليكم معانا لو عجبكم الفيديو دوس لايك ها يلا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهارده انا هطلع لكم في تفاعل طبعا النهارده مش حابب اصور عشان معايا ايش سيف فاصور سمكه سمكه ربنا يفرقها النهارده فاحنا نصور كده واحده واحده كده مع بعض خليكوا معانا يا جدعان على والله سبحانك يا رب سبحان الله شوطه اه بسم ما شاء الله ايه يا جدعان النهارده المرضى